Hej, mit navn er Mads Mathiasen og jeg er kreativ direktør her i Apropos Bureau. Kunne du tænke dig at arbejde med marketing i en webshop, i en detailbutik, i en servicevirksomhed eller i en produktionsvirksomhed? Apropos bureau er marketingafdelingen for alle slags virksomhedstyper her i Nordjylland. Og som praktikant kan du derfor afprøve dine talenter i forskellige brancher. Alle kan søge, men helt konkret ved vi, at vi har opgaver inden for tekstforfatning, grafisk design webudvikling og online annoncering. Og Brug og hjertet i Aalborg her på Vesterbro, og vi tilbyder et unikt indblik i reklamebranchen og et sted, hvor dine talenter har plads til at blive udfoldet. Vi glæder os til at få din ansøgning.